Budu mluvit o svém příteli. Známe se 9 let. Známili jsme se na jeho tréninku. On tam byl jako trenér, já jako jeho studentka. Trénuje bojové sporty. Cokoliv. Moc rádi si podvídáme, hodně se spolu smějeme, rádi cestujeme, sportujeme spolu. Výdáme se jednou za měsíc, protože on nežije tady v České republice, je z jiné země, takže máme takový vztah na dálku. Jednou za měsíc on sem přijede na 4, 5, 6, 10 dnů, jak to vyjde. Naposledy jsme se viděli před dvěma dny, ale bylo to po roce a čtvrt pauzy díky koronavirové situaci. Hádáme se někdy. <laughs> A naposledy jsme se pohádali o tom, jak vidíme naši společnou budoucnost. Nejvíce mi na něm líbí jeho zaměření, zásadovost, pevnost.